En l'hermenègòtica del teu cos reconec el meu anorquisme. Pot ser-nos ambiciós i et vol i es conforma amb una infelicitat perdurable. Perquè a qui has fet feliç? Ni a tu mateixa, amor. Insistir en el desistiment espera el temps. Que ens hem guanyat el cel, sols d'ignorar-lo. Ja no reaig, no som ningú sense l'altre, i amb l'altre deixaríem de ser algú. I així, separats, tot resta clar, i ningú no es confon, ni tu, ni jo.